Αριστοτέλους, Περιποιητικής. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιαννάκη προ Εκπαιδευτική Χρήση, κεφάλαιο έκτο. Για την τέχνη λοιπόν που κάνει τη μίμησή της με δακτυλικούς εξάμετρους στοίχους αλλά και για την κομμωδία θα μιλήσουμε ειστερότερα. Τώρα ας για την τραγωδία αφού πρώτα συναγάγουμε από αυτά που έχουμε πει τον ορισμό της ουσίας της. Η τραγωδία λοιπόν είναι μίμηση πράξεως σοβαρής και αξιόλογης, πράξεως ολοκληρωμένης που έχει και κάποιο μέγεθος. Ο λόγος της τραγωδίας ειναι λόγος καποιο μεγεθος ο λογος της τραγωδιας ειναι λογος εμπλουτισμένο με διάφορα καρικεύματα που τον νοστιμίζουν, το κάθε πάντος είδος αυτών των καρικευμάτων χρησιμοποιείται χωριστά στα διάφορα μέρη της. Η μίμηση δεν γίνεται στην τραγωδία με απαγγελία, αλλά με το να παρουσιάζονται οι άνθρωποι που είναι το αντικείμενο της μίμησης σαν να δρούν οι ίδιοι, διεγείροντας τα ψυχικά πάθη της συμπόνιας και του φόβου. Η τραγωδία φέρει εις πέρας στην κάθαρση των τάδε τάδε συγκεκριμένων πράξεων παθημάτων. Όταν λέω λόγος εμπλουτισμένος με διάφορα καρικεύματα που τον νοστιμίζουν, ενώ τον λόγο που έχει ρυθμό, αρμονία και μέλος, και όταν πάλι λέω με τα διάφορα ειδη καρικευμάτων να χρησιμοποιούνται χωριστά, ενώ ότι κάποια μέρη της διεκπεραιώνονται μόνο με έμετρους τοίχους, ενώ κάποια άλλα με λόγο συνοδευόμενο από μουσική. Επειδή τώρα τη μίμηση την κάνουν με δράση, υποχρεωτικά ένα πρώτο μέρος της τραγωδίας θα είναι τα στοιχεία της παράστασης που ικανοποιούν το μάτι, ύστερα έρχεται η μουσική και το ύφο του λόγου. Αυτά είναι τα μέσα με τα οποία κάνουν τη μίμηση. Με το ύφος του λόγου δεν εννοώ παρά τη σύνθεση των λέξεων στους στίχους, ενώ με τη μουσική εννοώ αυτό που η λέξη δηλώνει φανερά ολοφάνερα. Δεδομένου τώρα ότι πρόκειται για μίμηση πράξεως και δεδομένου ότι η πράξη πράτεται από κάποιους πράττοντες που πρέπει υποχρεωτικά να έχουν κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες από την πλευρά του χαρακτήρα και της διανοητικής τους ικανότητας γιατί από αυτές τις ιδιότητες ξεκινώντας λέμε ότι και οι πράξει έχουν κάποιες συγκεκριμένες ιδιότητες είναι φυσικό να είναι δύο τα αίτια των πράξεων, η σκέψη και ο χαρακτήρας και κατά συνέπεια με αυτές τις πράξεις τους οι άνθρωποι πετυχαίνουν ή αποτυχαίνουν στη ζωή τους. Η μίμηση της πράξεως είναι ο μύθος, λέγοντας δηλαδή εδώ μύθο εννοώ τη σύνθεση των διαφόρων επιμέρους γεγονότων. Λέγοντας Ήθος εννοώ αυτό που μας κάνει να λέμε ότι οι πράττοντες έχουν κάποιες συγκεκριμένε ιδιότητες. Λέγοντας πάλι διάνοια, ενώ αυτά που λένε για να υποστηρίξουν αποδεικτικά κάτι ή για να διατυπώσουν μια γενική και καθολική γνωμική απόφαση. Υποχρεωτικά λοιπόν τα μέρη κάθε τραγωδίας είναι έξι και από αυτά προσδιορίζεται το τι λογής θα είναι γενικά η κάθε τραγωδία. Αυτά είναι ο μύθος, το ήθος, το ύφος του λόγου, η διάνοια, τα θεαματικά στοιχεία της παράστασης και το μουσικό στοιχείο. Δύο από τα μέρη αυτά αποτελούν τα μέσα με τα οποία γίνεται η μίμηση. Ένα τους αποτελεί τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μίμηση και τα άλλα τρία είναι τα αντικείμενα της μίμησης. Πέρα από αυτά δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Όχι λιγοι ποίητες χρησιμοποιούν στην πράξη όλα αυτά τα είδη, αφού κάθε τραγικό ποίημα έχει παρόμοια και όψιν και ήθος και μύθον και λέξιν και μέλος και διάνοιαν. Το σημαντικότερο όμως από όλα αυτά είναι η πλοκή των γεγονότων, γιατί η τραγωδία είναι μίμηση όχι ανθρώπων, αλλά πράξεων και ζωής, ευτυχίας και δυστυχίας. Η ευτυχία και η δυστυχία των ανθρώπων βρίσκονται σε απόλυτη σχέση προς την πράξη και ο στόχος είναι βέβαια μία πράξη, όχι μία ιδιότητα. Από την άποψη του χαρακτήρα, οι άνθρωποι είναι τέτοια ή τέτοια λογής, Ευτυχείς, όμως, ή το αντίθετο, είναι από τις πράξεις τους. Αυτοί, λοιπόν, που κάνουν τη μίμηση μίας πράξεως, δεν την κάνουν για να μιμηθούν τους χαρακτήρες, αλλά συμπεριλαμβάνουν και τους χαρακτήρες για χάρη των πράξεων. Συμπέρασμα. Τα γεγονότα και ο μύθος είναι ο τελικός στόχος της τραγωδίας και φυσικά αυτός είναι το πιο σημαντικό από όλα. Επίσης, χωρίς πράξη δεν μπορεί να γίνει τραγωδία, ενώ χωρίς χαρακτήρες μπορεί. Οι τραγωδίες επί πάρα πολλών νέων ποιητών είναι ελλειποί σε χαρακτήρες και γενικά υπάρχουν πολλοί τέτοιοι ποιητές, κάτι σαν αυτό που έγινε στον χώρο των ζωγράφων με τον ζεύξη σε σύγκριση προς τον πολύγνωτο. Γιατί ενώ ο πολύγνωτος είναι ένα ζωγράφος που ξέρει καλά να απεικονίζει χαρακτήρες, η ζωγραφική του ζεύξη δεν διαγράφει καθόλου χαρακτήρες. Επίσης, Εάν κανείς βάλει τη μία μετά την άλλη διάφορες ομιλίες των ηρώων μιμητικές χαρακτήρων, δεν θα επιτελέσει αυτό που είπαμε ότι είναι το έργο της τραγωδίας, έστω και αν οι ομιλίες είναι καλοδουλεμένες από την άποψη του ύφους και των σκέψεων. Αντιθέτως, θα το επιτελέσει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό η τραγωδία, που έστω και αν είναι κατώτερη ως προς αυτές τις απόψει έχει μύθο και πλοκή των γεγονότων. Πέρα από αυτά, το πιο σπουδαίο από τα μέσα με τα οποία η τραγωδία συγκινεί την ψυχή είναι μέρη του μύθου, ενώ τις περιπέτειες και τις αναγνωρίσεις. Μία επιπλέον απόδειξη είναι το ότι οι αρχάριοι στην προσπάθεια να γράψουν τραγωδίες πετυχαίνουν μεγαλύτερη ακρίβεια πρώτα στο ύφος και στους χαρακτήρες παρά στην πλοκή των γεγονότων όπως και όλοι σχεδόν οι παλαιοτρυπιείτες. Βάση λοιπόν και κάτι σαν ψυχή της τραγωδίας είναι ο μύθος. Μετά έρχονται τα ήθη. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και στην ζωγραφική. Αν μέσα σε ιχνογραφημένο σχέδιο απλώσει κανείς ανάκατα τα πιο ωραία χρώματα, δεν θα προκαλέσει τόση ευχαρίστηση όσοι αν ζωγραφήσει ένα απλό σχέδιο πάνω σε άσπρο φόντο. Ας το ξαναπούμε. Η τραγωδία είναι μίμηση πράξεως και μέσω αυτής κυρίως είναι μίμηση πραττών των ανθρώπων. Τρίτο έρχεται το στοιχείο της διάνοιας. Και αυτό είναι το να μπορεί ένα πρόσωπο να λέει όσα υπάρχουν στο θέμα και όσα ταιριάζουν στην περίσταση, κάτι που στην περίπτωση των λόγων λειτουργεί με τους κανόνες της πολιτικής και της ρητορικής. Οι παλαιοί ποιητές έβαζαν τα πρόσωπα των έργων τους να μιλούν πολιτικά, ενώ η σημερινή ρητορικά. Ήθος είναι αυτό που φανερώνει την επιλογή και προτίμηση του πράττοντος προσώπου. Ποια πράγματα δηλαδή προτιμάει, και πια αποφεύγει, εκεί όπου αυτό δεν είναι φανερό από μόνο του. Γι' αυτό και δεν έχουν ήθος εκείνοι οι λόγοι στους οποίους δεν υπάρχει τίποτε που ο ομιλητής να το προτιμάει ή να το αποφεύγει. Διάνοια από την άλλη είναι αυτά με τα οποία οι ομιλητές αποδεικνύουν ότι υπάρχει ή δεν υπάρχει κάτι ή με τα οποία διατυπώνουν μία γενικού και καθολικού περιεχομένου κρίση. Τέταρτο λεκτικό στοιχείο είναι το ύφο και όπως το είπαμε και πρωτήτερα λέγοντας ύφο του λόγου, ενώ την έκφραση και διατύπωση των διανοημάτων με τη χρησιμοποίηση των κατάλληλων λέξεων, κάτι που λειτουργεί βεβαίως με τον ίδιο ακριβώς τρόπο και στους έμετρους και στους πεζούς λόγους. Από αυτά που υπολείπονται, πέμπτος στη σειρά έρχεται το στοιχείο της μουσικής. Το πιο σημαντικό από όλα τα καρικεύματα που νοστιμίζουν το λόγο της τραγωδίας. Όσο για τα στοιχεία τη παράσταση που ικανοποιούν το μάτι, ασκούν βέβαια θελκτική επίδραση στην ψυχή. Είναι όμω κάτι που ελάχιστη σχέση έχει με του κανόνε τη τέχνη και την ουσία τη ποιήση. Γιατί η δύναμη τη τραγωδίας υπάρχει και χωρί παράσταση και χωρί ηθοποιού. Έπειτα, τα στοιχεία τη παράσταση που ικανοποιούν το μάτι έχουν να κάνουν πιο πολύ με την τέχνη του σκευοποιού παρά με την τέχνη των ποιητών. Κεφάλαιο 7ο. Τώρα που τα έχουμε καθορίσει όλα αυτά ας πούμε στη συνέχεια ποια πρέπει να είναι η πλοκή των γεγονότων αφού αυτή είναι το πρώτο και το πιο σημαντικό μέρος της τραγωδίας. Έχουμε βέβαια δεχθεί ότι η τραγωδία είναι μίμηση πράξεως η οποία Α αποτελεί ένα όλων και είναι ολοκληρωμένη και Β έχει και κάποιο μέγεθος γιατί υπάρχει και όλων που δεν έχει αξιολόγου μέγεθο. Όλον, είναι κάτι που έχει αρχή, μέσον και τέλος. Αρχή είναι αυτό που δεν έρχεται κατανάγκη, ίστερα από κάτι άλλο. Ίστερα όμως από αυτό υπάρχει κατά φυσικό τρόπο ηγενιέται κατά φυσικό τρόπο κάτι άλλο. Τέλος είναι αντίθετα, αυτό που υπάρχει κατά φυσικό τρόπο κατανάγκη, η συνηθέστατα ίστερα από κάτι άλλο και που ύστερα από αυτό δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Μέσον είναι αυτό που βρίσκεται ύστερα από κάτι άλλο και πριν από κάτι άλλο. Συμπέρασμα. Ένας καλά συγκροτημένος μύθος δεν πρέπει ούτε να αρχίζει από όπου να είναι, ούτε να τελειώνει όπου να είναι, αλλά να τηρεί τους κανόνες που μόλις τώρα είπαμε. Επίσης δεδομένου ότι το ωραίο είτε πρόκειται για ζωντανό πλάσμα, είτε για οτιδήποτε άλλο που αποτελείται από διάφορα μέρη, Πρέπει όχι μόνο να έχει τα μέρη αυτά τακτοποιημένα σε μία ορισμένη τάξη, αλλά επιπλέον να έχει και κάποιο μέγεθος, όχι το τυχόν, γιατί το ωραίο έχει να κάνει με το μέγεθος και με την τάξη. Γι' αυτό ούτε ένα υπερβολικά μικρόζωντανό πλάσμα είναι δυνατό να είναι ωραίο, αφού η θέα του χάνεται, καθώς γίνεται σε σχεδόν ανεπέστητο χρόνο, ούτε ένα υπερβολικά μεγάλο, αφού το μάτι του θέατη δεν συλλαμβάνει διά ολοκληρη τη θέα, αλλά χάνεται από το μάτι του η ενότητα και το σύνολο, όπως ας πούμε αν ήταν ένα ζωντανό πλάσμα μήκους δέκα σταδίων. Όπως λοιπόν είναι ανάγκη τα άψυχα σώματα και τα ζωντανά πλάσματα να έχουν μέγεθος, αυτό όμως να είναι ευσύνοπτο, έτσι και οι μύθοι πρέπει να έχουν μήκο. τέτοιο όμω που η μνήμη να μπορεί εύκολα να το συγκρατήσει. Το όριο του μήκου τόσο σε σχέση με του δραματικού αγώνε, όσο και σε σχέση προ τι δυνατότητε των θέατων, δεν είναι δουλειά τη ποιητική τέχνη να το καθορίσει. Γιατί, αν ήταν να διαγωνιστούν εκατό τραγωδίες, τότε θα έπρεπε να διαγωνίζονται με την κλεψίδρα, όπω λένε ότι γινόταν άλλοτε. Όσο για τον καθορισμό ορίου με βάση την ίδια τη φύση του πράγματο, είναι βέβαια πάντοτε ωραιότερο, σε ό,τι αφορά την έκτασή του, ο μεγαλύτερο μυθό όταν μπορεί να γίνεται αντιληπτός από τους θεατές στο σύνολό του. Αν όμως θέλουμε να μιλήσουμε δίνοντας ένα γενικό ορισμό, το σωστό όριο της έκτασης ενός μύθου είναι αυτό μέσα στο οποίο, καθώς τα πράγματα ξετυλίγονται το ένα μετά το άλλο, σε μια πιθανή ή αναγκαία αλληλουχία, συντελείται η μεταβολή από τη δυστυχία στην ευτυχία ή από την ευτυχία στη δυστυχία. 8. Ο μύθος είναι ένας όχι όπως φαντάζονται μερικοί αν αναφέρεται σε ένα πρόσωπο, γιατί σε έναν άνθρωπο συμβαίνουν αμέτρητα πολλά πράγματα, μερικά όμως από αυτά δεν απαρτίζουν ενότητα. Και πράξεις επίσης ενό ανθρώπου υπάρχουν πολλές, από τις οποίες όμως μπορεί να μην προέρχεται καμιά ενιαία πράξη. Γι' αυτό φαίνεται έχουν κάνει λάθος οι ποιητέ που έγραψαν Ηρακλειίδα, Θησιίδα ή άλλα παρόμοια ποιήματα, Φαντάζονται δηλαδή ότι επειδή ο Ηρακλής ήταν ένας, δεν μπορεί παρά να είναι ένας και ο μύθος. Ο Όμηρος όμως, που υπερέχει και από κάθε άλλη άποψη, φαίνεται ότι και αυτό το συνέλαβε σωστά, είτε εξαιτία της τέχνης του, είτε λόγω του φυσικού του ταλέντου. Συνθέτοντας Οδύσσια, δεν συμπεριέλαβε στο ποίημα του όλα όσα συνέβησαν στον Οδυσσέα, ότι πληγώθηκε παραδείγματο χάρη στον Παρνασό ή ότι κατά την συγκέντρωση του στρατού προσποιήθηκε τον τρελό, γιατί δεν ήταν καθόλου αναγκαίο ή πιθανό, επειδή συνέβη το ένα από τα γεγονότα αυτά να συμβεί και το άλλο. Σύνθεσε λοιπόν την Οδύσσια του γύρω από μια ενιαία, όπως την ορίσαμε πράξη, το ίδιο και την Ηλιάδα του. Όπως λοιπόν και στις άλλες μιμητικές τέχνες η μία μίμηση είναι μίμηση ενός πράγματος, έτσι ακριβώς πρέπει και ο μύθος στην ποίηση ω μίμηση πράξεως να είναι μίμηση μιας πράξεως, πράξεως που να αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο. Τα μέρη, επίσης, των πραγμάτων πρέπει να βρίσκονται σε τόσο στενή σχέση μεταξύ τους, ώστε η μετακίνηση ή η αφαίρεση ενός από αυτά να οδηγεί στην αποδιοργάνωση και στην καταστροφή του συνόλου, γιατί κάθετι που η ύπαρξή του ή η μη ύπαρξή του δεν προκαλεί αίσθηση, δεν είναι ούτε καν οργανικό μέλος του Συνόλου. Αριστοτέλους Περιποιητικής Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη: προς Εκπαιδευτική Χρήση